я Яслі до війни трохи походили, е, встигли тільки трохи походити і дуже чекаємо на відкриття садочків, дуже чекаємо, наш садочок е, планують Стали відкривати. Старий новий! Так, старий е, планують новий. відкривати і там готують бомбосховище. Ми сподіваємося, що дуже скоро відкриють. Е, якщо не буде бомбосховище, його не відкриють просто, тому... але наш обіцяли зробити. Там вже закінчують роботи.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 У 36 дошкільних навчальних закладах необхідно побудувати бомбосховище з нуля, розповідає Анатолій Петров. На облаштування одного необхідно мінімум 10 мільйонів гривень. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.